Macam mana kita nak register ourselves sebagai agent di Pop Social? insya Allah kita akan tengok macam mana kita nak register sebagai agent. First kita pergi ke Prop Social and then sign up. Sign up ni dia ada dua, so kita kena tengok dekat bawah ni. Click as agent. So you masuk you punya email address. So kita buat uh, katakanlah uh, any email address, ya, katakan Rashid and uh, Code Shatana and then password saya letak whatever it is uh, uh, nombor telefon ofis ke dan okay, lepas tu uh, letak uh, agensi kita Hebat Realtors and then kemudian ah uh, ah uh, number so kalau tak ada applicable you letak kat situ je okey uh, pe kalau nak letak pa pa tapi kalau sekiranya you tak ada pav ataupun e you letak ya nomboren nombor and yang ada dengan you okey so sekarang ni saya letak this number okey so saya register So, saya tutup ni dulu. Tutup ni then lepas tu saya masukkan nama saya, username. Op. Jap, okey sini. Saya boleh masuk nama saya, saya tukar username saya then lepas tu apa tu? password, password baru, contact nombor telefon and then validation. Masukkan apa yang patut then lepas tu you dah start boleh post-classified, so very easy, senang je, so kita tak susah nak buat prop social, prop social ni dia percuma, jadi uh, uh, everybody uh, dalam rakan niaga kita mesti ada. Terima kasih kerana sudi mendengar channel ini, sekiranya ini adalah kali pertama you di sini dan you suka mendengar tip-tip pelaburan -tip hartanah serta kejayaan hartanah, jangan lupa untuk tekan butang subscribe tekan butang notifikasi, touch up serta komen kita jumpa lain kali.